قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا فلما منه خلصوا نجيا فلما استايسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ومن قبل ما فرطوا في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى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 جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا وَتَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابِيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرْضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما أشكو بثي وحزني يا بني اِذْهَبُوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا من روح الله ولا تايسوا من روح الله وأهلنا وجئنا ببضاعه مزجا وجئنا ببضاعه مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 خَدْ آسَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لخاطئين. قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بخميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وأتوني بأهلكم أجمعين العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم قالوا تالله إن لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أكن لكم إن ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء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 شيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيفٌ